A, a l'amor urgent, les boques salades d'immenses onades i espatlles ferides de tifons i oratges, aquella ciutat que és tan distant del mar... Amaren l'amor tranquil de les nits de platja sota les faldilles lluetes com llunes de felicitat aquella ciutat on la lluna no hi va. Amaren l'amor bruïdit, l'amor malallit, tot el món conta que una anava tonta gràvida de lluna, l'altra anava nua avidada. I es van anar quedant marcades, escoltant rialles, sentint que tremien, mirant com el riu s'enduia la lluna, desfetlen en grunes, corrent cap al mar. I el riu se les emportava pel seu llit, giraven empassant-se l'aigua, flotant amb les algues, arrossegant fulles i flors que es desfeien, corrent cap abans. I anaven tornant-se peixos, fent-se petxines, tornant-se còdols, tornant-se sorra, sorra amb lluna plena vora. I anaven tornant-se peixos, fent-se petxines, tornant-se còduls, tornant-se sorra, sorra argentada, enlluna plena vora mar.